Mami, Mami, Mami, Mami, Mami. je tukaj? A vidiš? Hej. Daj pomaki. Hej. Povej, Maksi. Če izvedno nasvetljajo. V bistvu pa zbleda. Kako se pa kaj gužvate? In... Danes bomo pokazali, Tam mi hodimo, ko je gužva, in kako je to v bistvu stokrat boljš, kot krok jezera. Koče se zmenva, pa greš kaj lep ven, pa greš po tih štenkah Torej bomo malčvali bomo pa ta cajt izkoristili, da vam pokažem enega mojih najljubših razgledov. Aj, dober, ha? Greva dalje? Evo, tole je bila dobra gora, eden izmed kuclov nad Bledom, kjer Ni žive duša. Um, Tako, enga smo delali, gremo dalje. Kukva še strama? Greva že naprej? A greva še malo? Zdaj še malo. Prišla sva dol iz Dobre gore, uh, res prejten kucel, morate ga obiskati. Zdaj so pa spet na isti nadmorski višini, kot smo prej štartala. In se osinjava najmejš domač kucel za bajto. Pravic, reskle vsakem kucel rečem, da je za bajto, ampak tale je eden boljši. Višel kar tjale gor. Ampak danes bo tudi tole uredu. da bi se zdaj vse previli, kakle gore smirla. Ampak, kar še se odločali, da vam pokaževa lepe razglede, bova nadaljevala tukaj v smer fitness naprav. Potem malo videla, za koga. razgled z Rikljevga vrha, ki ni čist na vrh straže, ampak je izjemno miren in lep konček straže. Tako da greh bi bil, da vam ga ne bi pokazala. To vam moram pokazati. BRT. Bleski razgledni trail je ena zelo lepo označena pot, oziroma trasa, ki so jo zabeležili takole, na telih tutemih, pa tudi na svetnih strani, lokalni tekaški zanesenjaki. Dejte si pogledat in ti dobili idejo, pa me napadete en ali pa dva kucla z tega trejla. Čuteš li pa cel krog? Po pa garant kremšica ali pa dve. Nama je uspel še ta drug vrh. O. Mi pa imamo še en spod za pokazat.